Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna film handlar om bedräckare på internet. De flesta som har en e-postadress har någon gång stött på falska e-postmeddelande. Det finns mängder av olika bidragare som genom falska påståenden försöker lura till sig information, bängar eller vill sprida virus, skadlig kod. Det finns både på e-post och i andra digitala kanaler. Genom att bli mer medveten om den här typen av bedrägeri och hur du genomskådar det. Kan du vara trygg med att inte bli lurad? Vad kan hända? Orsaken till att någon försöker lura dig varierar. Här finns fem exempel på vad anledningarna till de falska meddelandena kan vara. Betalning. En del bedrägerier går ut på att få dig att köpa något. Det kan vara något som kanske inte finns eller något som aldrig kommer att skickas till dig. Visionuppgifter Vissa bedrägerier går ut på att försöka få dig att skicka visionuppgifter som bidragarna sedan kan använda för att göra betalningar. Kortuppgifter En del bedriggerier går ut på att försöka få dig lämna ut dina kortuppgifter, antingen direkt i meddelandet eller via en betalningstjänst där de kan spara och använda dina kortuppgifter. Överföring Vissa bedriggerier går ut på att försöka för dig att investera eller överföra bengar till någon på ett falskt sätt. Här kommer bidragarna aldrig över dina uppgifter utan för bengarna direkt av dig. Virus En del bedriggerier går inte ut på något annat än sabotage, ofta via ett e-postmeddelande eller en länk då blir uppmanad att klicka på. De är sällan ute efter varken uppgifter eller bängar utan försöka sprida skadlig kod som orsakar problem på din dator. Vad ska man tänka på? Den enklaste metoden för att undvika denna typ av bedrägeri är att vara kritisk inställd och alltid dubbelkolla källan av informationen. Avsändaren. Kolla vem meddelandet kommer ifrån. Ofta kan man klicka på avsändaren för att se hela e-postadressen som meddelandet är skickat ifrån. Är det? verkligen för i taget riktiga webbadress efter snapel a tecknet innehållet är innehållet välskrivet och begripligt finns det en logotyp och en sidfot som verkar trovärdig ser det ut som att e-postmeddelandet kommer från postud Avsändare skapet, Fundera över vad de ber om för obgifter och om det verkligen är rimligt. Inga seriösa, företag ber någonsin om känsliga obgifter via e-post eller via en länk du ska klicka på. Länkar Istället för att klicka på en misstänkt länk för att se var den leder så kan det vara bra att gå till företagets hemsida och försöka hitta samma sida därifrån. Svar Svara inte på meddelandet direkt utan vänd dig istället till en e-postadress på företagets hemsida, eller ringa företaget direkt och fråga om ärendet. Vad ska du göra om du blivit drabbad? Om du vet eller misstänker att du delat känsliga uppgifter till en tveksam källa, är det viktigt att agera direkt. Bestrid. Om du misstänker att du har blivit lurad är det viktigt att bestrida och begära tillbaka eventuella pengar. Oavsett om du själv anser dig ha varit oförsiktig eller lätt lurad. Sperra kort. Om dina kortuppgifter spridits, eller om du gjort ett köp på en misstänkt webbplats, är det en god idé att så snabbt som möjligt sperra ditt kort. Polisanmälan Polisanmäl alltid alla typer av bedrägerier och misstänka bedrägerier. Det är viktigt för statistik och möjlighet att ersättning trots att det kanske inte alltid får effekt för dig personligen. Lås personnummer. Om du misstänker att någon kappat och använt ditt personnummer kan du kontakta de stora kreditupplistningsföretagen och bidom dem spärra ditt personnummer. Tack för den här kursen! Och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för flera minikurser.